Чи, чи всього вистачає тій піхоті, про яку ви кажете, що це вона зараз, власне, що втримує фейна, ці що позиції? Що... Як, як ми так. можемо допомогти? Я вчора писав про це в своєму фейсбуці, допис. Нам дуже потрібні дрони. Дрони на війні розхідний матеріал. На жаль, багато втрачаємо в боях. Нам потрібні дрони, в тому числі, такого типу, які можуть працювати вночі. Тому що зараз ніч триває 16-1 на добу. Основні бойові дії саме вночі і нам потрібні безпілотники, які можуть вночі бути нашими очима в небі. Це дуже важливо, тому що це дає можливість зберігати життя нашої піхоти і це дає можливість точно наносити удари по ворогу. Тому от я писав, хто хоче допомогти підрозділу, будь ласка, заходьте на мій фейсбук, там от мотос... верхній пост, там вся ця інформація є. Будемо вдячні за підтримку. Тому що ну дійсно це дуже потрібно оце от питання на якому ми робимо акцент зараз.